Britka na jeziku i inteligentna, ugodna oku i evidentno transparentna, žena s kalpelom elegantno secira stvarnost, permanentno karizmatična pro svoju pojavnost. Izgleda da je dobila sve u paketu, malo joj je godina, a već nosi je po virtuoziteta na ramenima, kreativnost ko čin, talent kokarmi. Imam ju želju gledati uživo, osobno pružit joj ruku, čut poruku koju šalje, ta uvijek stupa korak dalje. Ne pokriva se, ne šuti, niti zbjegava teške teme. Pravdi konzistentno servira društvene probleme. Nema treme pred kamerom, niti ju pokazuje na sceni. Daj molim te reci joj, sjedni pet. Kažu... Ovo mi se priča iza leđa Hvala ljudi A sad da kažem dvije tri na tu temu Neću se izmotavat Fino je saznavat za ovakve komentare Nema te pare koja može kupiti emociju Kad čujemo ove riječi Majke mi svaka me od njih čelići kroz vrijeme Samo molim te jedno Ne diži me u zvijezde ne postavljaj na tron, nebo nam je jednako daleko, ispod nas je isto tlo. Dišemo isti zrak, jednako sunce nas grije, pljusak kad pljušti, kiša iz kabla kad lije, nešto jedi kapljice na meni, jednako ko ti kisne. I dođe mi da brisnem tu i tamo među svoja četiri zida, da zgužvam papir kad me neće i ne ide rima. Da se lansiram iz javnog u privatni svemir. Ko suvenir da svijetu ostavim, jedan miran život, bez preveću turbulencija. Ovako u zraku pregusta je koncentracija visokih očekivanja. Da svaka iduća pjesma bez razmišljanja pretekne prethodnu i napravi bum a ta perfekcionistička dispozicija i kontinuirana ekspedicija u drugačije, neviđeno i neizrečeno može izmorit. Pa uspored besovim i onim koje ne mogu ukorit, nikad neću ko Marcello Remek dijelo uspjet stvorit, ko snogu oborit, ko mi govorit, koje je do pjesmu sročit, ko tibijef oduševit. I, iako imam receptor za ukomponirati riječi u pjesmu, upakirati ih tako precizno bez papira teže znam. Ako javno istupa, treba se naučiti obraniti, zaštititi od lomova, sakriti se od gromova, otresti od traljavih i bodljikavih tonova, onog kočući gađa i samo čeka da sklisneš.